<تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل الشاص 2022 إصدار 70 عام وارد بازرعي إلى البحرين للسيارات الشاص بمحرك 6 سلندر بنزين 4000 سي سي بقوة 228 حصان. وعزم 360 نيوتن الواجهة بأنوار هالوجين مكحلة باللون الأسود والشبك باللون الأسود ومحاط بنفس لون السيارة الصدام بونش كهربائي وأنوار الليدي نهارية مع أنوار الضباب الشكل الجانبي بجنوط حديد 16 إنش وإشارات جانبية هالوجين المرايا كروم وخط جانبي خاص بإصدار السبعين عام الأنوار الخلفية هالوجين الشكل الداخلي بنوافذ كهربائية وديكور حول أزرار النوافذ المقاعد جلد بلون مميز التحكم بالمرايا ومستوى الإضاءة المقود الجلد وبتخشيبه دفلوق خلفي وأمامي النظام الصوتي عادي بمنفذ سي دي ويو اس بي ويو اكس والمكيف يدوي مانع الانزلاق رفع وخفض الإنتل التحويل إلى خزان البنزين الاحتياطي حامل أكواب وكالمعتاد وهذا ما يفضله ملاك الشاص الجير يدوي بخمس سرعات وبمقبض جلد وهذا الدبل تخشيبة في الطبلون مع شعار السبعين عام وهذا مفتاح السيارة وهذا الصدام الخلفي وعدة السيارة استهلاك البنزين تمشيك 7.7 كم باللتر الواحد